aja moyo wangu yo wangu tena sinitachoka kumkumbusha haja ya moyo omba nitaoomba sandoz hadi nifiki. na ufunguo wa maisha yangu ni lazima ili na ukundiko kuna majibu yangu tena majibu mazuri sana moyo kanitanishi nikimlilia Mungu ili anipe haja ya moyo wangu Bila maombi mimi siwezi kitu Na Bwana anajibuka katika maombi Yeye mwenyewe amesema Bila kufunga na kuomba mengine hayawezekani Njoo tulilie Mungu aja ndoyoya aja ndoyoya